Είναι νέοι τεχνικοί και δεν ξέρουν τι κάνουν Α, θα έξπαρκουν τη μαγείρα Προκιμάζουν σύνες μαζούν ντόκινες Που είναι κακές Σαν ούν, ούν, ούν, ούν Καθώς να Όταν βλέπουν στον Αν κάποια